רובנו מגדירים את עצמנו כאוהבי בעלי חיים. אנחנו מכניסים אותם אלינו הביתה וללב. אנחנו אפילו רואים בהם כמשפחה. אבל כל מה שנכון להם, נכון לכל בעלי החיים. בכולם יש תשוקה לחיים ולאהבה. את הרצון למשפחה ולחברים. והרצון לחיות חיים חופשיים. אבל את כל הדברים האלה פשוט תהליםו מאיתנו. במשך דורות מסתירה מאיתנו תעשיית המזנונת האמת. האמת על פעולות הסבל והשנאה הגדולות ביותר. והדבר שהם הכי חוששים ממנו זה שנדע. פרות הפרות לא חיות את חייהן כמו שאנחנו חושבים. בשר פרה מגיע לצלחת שלנו בכמה דרכים. הדרך הראשונה היא במשלוחים חיים. במשך שבועות מובלות הפרות בעוניות ענק לישראל, בתנאי צפיפות וזוהמה הקשים ביותר. אלה שלא מתות בדרך מתשישות ומחלות, מועברות להסגר, לפיתום ומשם לשחיתה. הדרך השנייה היא פרות חלב. לאחר החליבה מסיבת לאורך חייהן, הגוף שלהן נהיה חלש, חולה או פשוט לא מייצר מספיק חלב. ובשלב הזה הן מועברות לשחיתה. מקור בשר נוסף מתעשיית החלב הוא העגלים כשנולדים עגלים סחרים שלא יכולים לייצר חלב, הם נחשבים ללא קלקלים. ואם מבלדם הם מועברים לכלובים קטנים וצפופים, מפותמים לאורך תקופה ולבסוף מועברים לשחיתה בעיותם עדיין תינוקות. יחד זות רוב הבשר שאנחנו אוכלים היום הוא בשר כפור מיובה מדרום אמריקה. שם הפרות חיות בתנאים קשים המתעלמים מחוקי צער בעלי חיים ועוברות שחיטה אכזרית. בין אם השחיטה בארץ או בחול, השחיטה הקשרה, בניגוד למה שרוב חושבים, היא מבין שיטות השחיטה האכזריות ביותר שיש, כשר בעלי החיים נמצאים בהכרה מלאה וללא ילחוש. פרקטיקות בתעשיית האזים והכבשים אינן שונות. הרבה מהבשר מגיע דרך משלוחים חיים מ אחרי שבועות ארוכים בים או דרך תעשיית החלב אשר מעבירה לשחיטה איזה חליבה שכבר אינן כלכליות או את התלעים שלהן שאינם יכולים לייצר חלב התרנגולות שאנחנו אוכלים שונות מצורתן הטבעית ככה נראים האפרוחים זמן קצר לאחר שהם בקרו מאותו הרגע הם מואבסים באוכל תעשייתי ואנטיביוטיקה. רבות מהן חבות קושי נשימה, תנועה, שברים ומחלות זיהומיות. במשך ארבעים ושניים יום מפותמים האפורכים עד שיוסיפו כארבע עד חמישה קילו למשקלם והיחשבו כלכליים לשחיטה. התרנגולות מואמסות לסלי פלסטיק ומשם למסעית שמובילה אותם בתנאי צפיפות אכזרית לבית המטבחיים. שם הן נטלות הפוכות בצורת פס יצור ונשחטות באופן אכזרי. דגים עם בעל חיים היא מערכת עצבית מלאה והיא מיכולת להרגיש כאב. לדייג השלכות אדירות על האיזון האקולוגי. רובו הגדול נעשה על ידי רשתות ענק הנפרסות באוקיינוסים ומרוקנות את הים הדגים. הרשתות לא בוררות אילו חיות ימיות הן נתפסו, ויחד עם הדגים למאכל עולה כמות עצומה של דגים שלא למאכל, קרשים, צבי ים, דולפינים ועוד, אשר נתפסים ברשתות ונזרקים מתים לים. הדגים שאנו אוכלים גם באמצעות כלובים בתוך הים, או על ידי בריכות דגים. שם הדגים מגודלים בתנאים קשים ובצפיפות של כפי 17 וחצי אלף לעומת התנאים הטבעיים שלהם. הדגים מומתים בהחזריות, בדרך כלל על ידי הכנסתם למים קפואים. בכל ההיסטוריה האנושית, כמות האנשים שמתו במלחמות היא כ-650 מיליון איש. זו כמות בעלי החיים שאנחנו הורגים בשלושה ימים בלבד, כשהפשע היחיד שלהם היה להיוולד שונים מאיתנו. התעשיות תמיד יבטיחו שהן דואגות לרפחת בעלי החיים, רק על מנת המוצרים שלהם, שהם אמנו דור חדש של סבל. הדרך היחידה לעצור את זה היא לא באמצעות מדיניות וחוקים, אלא על ידי ההחלטה שלנו לפתוח עיניים. גלו חמלה, גלו סובלנות, גלו הבה. הזמן להוציא באליך חיים את צלחת.